Cel Popescu îl pune la punct pe Klaus Iohannis, dacă voi a stat de drept. Trebuia să denune protocoalele dintre serei, din institui din justiție. Preșudiniere din Senatului. Celim Popescu consider ce subliniere e ful statului. Claus Iohannis, ar fi trebuit din primul moment să denunce protocoalele dintre SRI subliniere Ibna sau o serie de alte instituții din justiție. Dacă presubliere dintele este cu adevărat preocupat sublinierea în I dore subliniere te o justicie independent subliniere i dore subliniere te ca România să fie un adevărat stat de drept, nu o caricatur de stat de drept. Atunci ar fi trebuit. După părerea mea, se denunce din primul moment protocoalele dintre SRI, nas i o serie de alte instituții din justiție, lucru care până astăzi nu s-a întâmplat. Dintre subliniere are la îndemână acest instrument, deoarece conduce XAT sublinierei, a sublinierea cum s-a vorbit în trecut, XAT, prin demersul pe care l-a demarat de a considera corupții a oamenii în care l-a adresat naționale. Poate se spun foarte clar sublinierei se fac delimitare între ceea ce este amenincare la adresa securității naționale naționale sublinierei ceea ce este atentatul la viața privată a oamenilor, la drepturile sublinierei liber și individuale care au fost grav încăcate prin aceste protocoale secrete, a afirmat Miercuri Tericianu. El susține ce era nevoie de o atitudine politică lipsit de orice echivoc de a denunca public, politic, acest gen de acțiuni care periclitează grav încrederea în justiție, scrie Ager pres. Presubliniere dintele, chiar dacă Xat nu are cunosublinierea timp de încheierea acestor protocoale, pentru ce nu au fost aprobate de XAT. Lucru pe care pot să vi-l spun din perioada când eram prim-ministru, nu subliniere tiu ce s-a întâmplat ulterior, acest lucru cine de resortul instituției sublinierei presubliniere dintele Iohannis poate să răspund de perioada mandatului domniei sale, dar cred ce era nevoie de o atitudine politică lipsit de orice echivoc de a denunca public. Politic, acest gen de acțiuni care periclitează grav încrederea în justiție subliniere i până la urmă elementul fundamental în jurul ceruia se creează statul. În final, statul este o creație menit să se servească sublinierei se aperece ceanul. Nu sunt adeptul acelei viziuni, care, din păcate, este sublinierea în Constituția României. Statul nu pornește te de la instituții sublinierei, ajunge la cecian, ci invers. Se pornește sublinierea de la cecean sublinierea i creme instituțiile necesare a drepturilor sub linierei libercilor cecenilor, a adugat Tericianu.